Затверджуючи базову мережу закладів культури Смілянської міської територіальної громади, депутатам було запропоновано перенести чотири бібліотеки-філії з окремих приміщень у заклади освіти. Аргумент – це зекономить бюджетні кошти на оплату енергоносіїв. Віз цих бібліотеки-філії приміщення. це перша філія економічно-правовий коледж. П'ята філія, там, де знаходиться Барвінок, кошти на ремонт цих бібліотек не виділялись, тому що орендовані приміщення і якби, не цільове використання коштів. І вони не виділятимуться, і знаходяться в жахливому стані. Одна бібліотека – це друга бібліотечна філія. Знаходиться поряд з четвертою школою. Попрацьоване це питання з управліннями освіти, з керівництвом бібліотечної системи, з працівниками бібліотек. Ми виїжджали в дані приміщення, вони аналогічні ж по площі, що теж вимагає ця постанова. І ще четверта там філія, теж речківка. Депутатський корпус питання зміни адрес для бібліотечних філій розглядав на декількох профільних комісіях. З цим рішенням погодились і винесли його на сесійне засідання. Сюди вже прийшли читачі декількох книгозбірень. Люди хотіли донести міським обранцям, чому категорично проти перенесення бібліотек. Відвідувачі бібліотеки філії номер 2 що в мікрорайоні цукрокомбінату, твердять, навіть збори громадські провели. Громадський зібралася вчора на збори. Тут я, ми даємо вам протокол збору, підписи і звернення до депутатів. Нам сказали, що депутати, не вислухавши громадськості, вже проголосували за перенесення і цього приміщення в бібліотеки. Це приміщення було відремонтовано за кошти меценатів і громадськості. І тепер, коли там... Красота, чистота, поміняні двері, зроблена криша, світильники. Тепер ми думаємо, що комусь понадобилося це приміщення. Нам сказали, що його хочуть продати. Зараз бібліотека належить міськвиконкому. Вона не потребує багато коштів. А коли її перенесуть у четверту школу, вона, вона потіряє цільове направлення, тобто вона вже буде не. Не загального користування, а тільки для школи. Це раз. Спеціально буде. І ще друге, вона, там приміщення, буде орендовано. А хто буде платити оренду, ви нам скажіть? Ви заплатите раз оренду, а потім скажете, в нас нема грошей, ми проти. Тому що це такий очах культури. І там на вході в бібліотеку написано, що бібліотеки це не баня Прошу, почуйте нас. Чотири роки тому назив. Чотири назад сказали, що аварійне приміщення. Да. Ми склалися. Підприємці приватні міста сміли. Проганню. Читачі складалися грошима, робили ремонт з да. силами. Все зробили. Відновлено бібліотека в чудовому стані. Да. Все добре. Тепер друг, другий інший підхід. По-іншому називаються, але ці одна та сама. Депутати вислухали активних відвідувачок цієї книгозбірні. Поцікавились у жінок, звідки взялись їх припущення, що перенесення бібліотеки негативно вплине на діяльність цього закладу культури. Хто вам сказав, що буде продане приміщення? Ну, так так, так люди, що... кажуть, да? люди кажуть, що будемо оренду платити. Ні, дивіться, люди кажуть, будемо оренду платити. На балансі міської ради перебуває приміщення бібліотеки. На балансі міської ради прибуває приміщення школи. Якщо ми будемо здавати в оренду, це буде другий тип. Другий тип за одну гривню в рік. Ви знайдете одну гривню в рік, щоб заплатити оренду? Я не знаю, чи ви знайдете, а міська, а міська рада знайде одну гривню в рік. А навіщо не переносити? Скажіть, будь ласка, а навіщо не переносити? Ближче до дітей, ближче до загальних читачів, ну, от ви провели загальні збори, 17 осіб підписалося проти закриття. Ніхто не закриває бібліотеку. – Ми проти перенесення. – А, ви проти перенесення. Все, вас почув. Чому ви так категорично налаштовані на перенесення? Це, щоб я чисто для себе зрозумів. Я так розумію, яка там площа? 160 квадратних метрів. Я просто, щоб от моєму розумінні, коли питання, 162 квадратних метри, їх потрібно опалювати. І це, напевно, сама основна затратна частина, яка лягає на плечі міської ради. Тобто, якщо ми переносимо? В школу ну, ця проблема убирається, тому що школа і так опалюється. вже. Вам незручно ходити далеко. Чи в чому причина? через дорогу, там траса. Так ні, так ні, навпаки в ходить. Так в школи немає, я А у вас тільки права сторона ходить в бібліотеку, ліва не ходить? Наш Не, ну поясні ще причину, щоб я за себе зрозумів, Слухує, що таке прекрасне приміщення відремонтовано, потрібно перенести у хуже приміщення неудобне. І, і що буде з цим приміщенням? А як часто ви от сходите в бібліотеку? Два рази на тиждень. Константинівка, Будків, Прімстанція, Федорова. Хоч там великий весь цей район. Всі ходять, всі там більше. Техніку найбільше філіал у Читачів запевнили, переводять книгозбірні у кращі приміщення, а не у гірші. Як приклад, навели бібліотеку філію номер 5 яка була у орендованому приміщенні. В неї знаходиться в орендованому приміщенні, по-перше, перше. От, там а, це, нам... це приміщення це реабілітаційний центр Варвіна. Ну, кошти, кошти кошти не нам ні, віде. ну це теж у мене не власність, але кошти mm -hmm. нам від тури на ремонт не виділяють, тому що це йде на ціль великористання коштів. Мене одноразово просили там і на вікна, тому що вікна випадають, там отакені щілі за тримаються на піні і в приміщення геть поряд зовсім воно одне біля одного. Там прекрасно тепло. Якщо в п'ятій філії холодно і немає римінок, то я не розумію, що ну, там хава, там, тираніт, там окремо <смеш> та, та відвідувачі, переживаючи в кращих умовах, буде їм доступ у бібліотеку. Адже переносять у приміщення 11-ї школи, а окремого входу там немає. Як дорослим людям відвідувати бібліотеку? Кому відзнання ввати? Школа, вхід, вільний будинок. Закрит. Якщо він зараз не закритий, він буде закритий. А чому він І буде, буде закритий? Закрит. No, okay. Проти цього ризику. А чому він, він буде, буде закритий? Закрит? Тому що у нас, по-перше, зараз воєнний стан, кажу про те, що там не буде вільного доступу дорослих життя. Бібліотеки там проходять різні гуртки, в тому числі для дорослих нервуються сьогодні. Питання. Вибачте, будь ласка, доступ у вас буде і в суботу, і в неділю, і протягом тижня, в будь-який час. Навіть якщо школа вже закрилась і учні пішли, то якщо щось буде потрібно, воно буде працювати. І ми це окремо будемо вирішувати. Я особисто даю вам обіцянку, що я як депутат, так, я як депутат буду наглядати саме за цією Бібліотечної Депутатів не переконали аргументи представників бібліотек. Їх побоювання надумані, зазначив міський голова. Бібліотеки не закривають. Тож депутати проголосували лише за заміну адрес бібліотек. По е, кількості населення, по віддаленості, у нас у Смілі повинно бути не більше ніж чотири бібліотеки. Не більше. Ми говоримо за другий, за п'ятий. Ми говоримо за всі зараз. Філіал закриваються бібліотеки? Ні.